يا ياخو تجيب بالمعارف فكري غواع لبيعت شعر عزيز من الطيب وشاثلية عدى اللي زي يكرم صيفه من أسحين وكفه من الزالة العطايا نديرة تراحل ويحيون الرجال المشاكين يا مرحبا